Se mer informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen. Jeg kjører sen nedenfor for å lenke til nettbutikken vår hvor du kan kjøpe reservedeler. Hvis du er produktet, du finner alle linker i beskrivelsen.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 så du så på. Hvis du likte videoen, skriv det Instagram, Facebook och Twitter. Alla länkarna är i